Bagaimana ada sesetengah dan sebilangan manusia yang menghasilkan anak spesies jin dalam istilah ilmu perubatan islam dia sebut Al-Muhannas ...bergerak antara konteks pemahaman orang-orang di sebelah nusantara macam kita di Malaysia, di Indonesia, di Brunei di Filipina dan sebagainya jadi ramai di antara orang-orang yang bersifat kejumudan yang bersifat ketampungan mereka ni, bila mereka memperikirkan tentang jin kita yang belajar, kita yang bersifat akademik ni bagi kita, bila sebut hantu, tak ada benda lain hantu tu sebahagian daripada jin tapi bagi mereka seolah-olah bila cerita tentang jin, jin tu benda lain bila cerita tentang hantu, hantu tu benda lain sama-sama makhluk halus, sama-sama ada, sama-sama wujud sama-sama dia percaya tapi seolah-olah jin tu lain, hantu tu lain walhal, tak ada pun istilah hantu dalam agama yang ada jin, iblis, syaitan, tiga tu saja baik sekarang walaupun mereka buat pembahagian pemecahan kepada unsur-unsur tadi jadi antara nama-nama hantu yang sering disebut yang popular, yang masyur antaranya hantu hantu raya sebagai contoh tapi jangan risau hantu raya ni sebab dia keluar dua kali setahun saja. iaitu hari raya Adil Fitri dengan hari raya Adil Haddha hari tak beraya insyaAllah dia tak ada itu ha, hantu raya yang kedua macam hantu pocong sebenarnya hantu pocong sama juga dengan hantu bungkus ha, setengah tempat sebut hantu pocong setengah tempat sebut hantu bungkus ada yang nama polong ada yang nama jembalang ada pontiana ada langsuir ada harimau jadian macam-macamlah nama hantu-hantu, busi, hantu gigi, hantu susu. Jadi hantu ni bagaimana? Mereka mencipta karakter mereka dan mereka jelmakan dalam bentuk supaya dapat memerangkap manusia. Pertama mereka nak menakut-nakutkan manusia, yang kedua mereka nak menjauhkan manusia ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jin ni dia cerdik, iblis ni dia cerdik bagaimana mereka nak jelmakan bentuk penjelmaan ini kesesuaian mengikut situasi mengikut suasana, mengikut tempat kalau kita tengok, jenis spesies hantu paling banyak tak ada tempat lain kecuali Nusantara tengok hantu yang selalu dipaparkan dalam filem kalau di Eropah kalau di Britain, kalau di Amerika mana ada hantu jenis macam kita kecuali Dracula Dracula, Handsome lagi, baju kot lagi, duduk dalam keranda lagi dia hantu jenis tu. Sesuailah kedudukan orang-orang di bandar. Hantu Cina tak ada kerja lain, asyik melom, melompat saja, tanpa huruf Cina berhenti. Hantu India cara dia, tapi paling banyak kalau nak senarai hantu orang Melayu lah. Macam-macam hantu. Kenapa? Sebab kita mempunyai struktur hutan yang cukup tebal, semak samun yang banyak, belukar yang luas. Jadi macam-macam karakter yang mereka boleh jelmakan. Kalau sudah bayangkan hantu Cina mari tempat kita longkang besar banyak akar pokok banyak saat lompat-lompat tersadung ke tak sesuai lah itu <tid> dah tak sesuai langsung lepas tu, kalau jenis orang Melayu ni yang muka huduh, muka menakutkan, dia takut agak-agak keluar Dracula, muka handsome, dia lari dah tak berapa nak lari saya rasa tapi dia buat tu, jenis satu yang karakter suasana yang jenis macam tempat kita hutan, belukar, semua tu kita kena cipta karakter-karakter hantu seumpama ini Haji ni ada pokok besar, hampir bergayuk kat situ Haji ni kubur, hampir buat muka lagu ni Haji ni gua buat muka lagu ni pattern tu direka, dicipta oleh mereka sendiri nak menakutkan manusia dan menjauhkan daripada daripada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Seterusnya ialah kita nak membicarakan satu jenis Iblis, satu jenis anak jin ataupun anak setan yang dihasilkan oleh manusia sendiri, tanpa manusia tu sedap Bagaimana ada setengah dan sebilangan manusia yang menghasilkan anak spesies jin dalam istilah ilmu perubatan Islam dia sebut al-muhannas. Al-muhannas ni macam ni. Sebab itulah dalam ilmu fiqh terutama tentang orang perempuan bab haid. Sebab tu bila manusia ni di kalangan perempuan bila datang musim dia iaitu musim id dia dianggap sebagai kotor dalam bahasa kampung tengah dalam kotor kalau orang Kelantan dia sebut cemarak maksudnya tak boleh semayang jadi waktu tersebut sekiranya suami itu mempunyai keinginan terhadap isteri dia, terhadap pasangan dia jadi waktu tu isteri pula, pasangan pula dalam keadaan kotor tadi hate. sebab itu dalam agama kita dilarang sama sekali menjalinkan hubungan hubungan intim, hubungan kelamin antara sepasang suami yang isteri tengah kedatangan hate Kenapa? Sebab dari sudut perubatan, dari sudut kesihatan pun boleh membayar, membahayakan kedua-dua belah pihak. Dari satu sudut lagi, Islam melarang contoh. Kalau soalan suami itu berkeinginan sangat dan mereka terlepas benda ni, Jadi terjadi juga hubungan, terjalin juga hubungan tadi dalam keadaan istri head. Maka sebenarnya waktu tu ada satu spesies jin yang lebih mendahului si suami. Dia akan guna dahulu alat kelamin isteri kita kalau kita jima isteri dalam keadaan haid. Bila demikian, nutfah yang kita jatuhkan, nutfah yang kita tumpahkan dia akan jadi rosak, dia akan jadi punah. Tapi yang terhasil anak dewa, anak jin tu. Tapi kita tak kita tak mengandunglah dari sudut yang zahir ni. Sebenarnya kita tengah mengandungkan dan melahirkan, itulah yang disebut mukhannas. Orang yang melahirkan mukhannas ni bayi tadi dalam dalam rupa bentuk batin dia, dia akan datang bertemu dengan ibu dia, ibu tumpang sebenarnya kadang-kadang perempuan ni bila mari kotor bila jiwa dia stres, bila jiwa dia tak tenteram, ada masalah, ada problem kadang-kadang dia terbayang duduk dalam rumah dia tu, ada budak kecil ha, ada budak kecil mungkin pertama, boleh jadi gangguan yang memang bukan mukannas tetapi, kebiasaannya yang bersifat mukannas gangguan akan datang dalam bentuk dan cara tersebut sebenarnya dalam masa yang sama, kita tak sedar kita sudah melahirkan anak yang bersifat mukhannas, jadi berhati-hati dan jaga pencegahan ataupun larangan dalam Islam jangan sesekali melakukan hubungan bersama isteri dalam keadaan isteri itu kotor ataupun kedatangan fiib jadi siapa yang terlepas, dia sendirilah yang menanggung asbab musabab dan segala akibatnya jadi berhati-hati, bak ni dia sebut mukhannas, ingat ni jadi kalau jadi macam tu nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Adanya gangguan-gangguan tersebut. Ada setengahnya tangkap mereka dan buang jauh-jauh. Dan ada setengah yang jauh lebih berani mereka pancung terus. Masuk pancung tu bunuh terus. Sebab dia bukan hasil daripada hubungan yang yang halal. Bukan hubungan yang sebenar. Tuma dia tumpang alat kelamin isteri seseorang untuk melahirkan muhannas tadi. Okey, seterusnya. Ini adalah antara sembilan jenis anak-anak jin, anak-anak iblis ataupun anak-anak syaitan yang begitu popular berkeliaran. Ha, popular berkeliaran. Bila bila saya sebut lagu tu jangan senyum jangan hmm. Uh -huh. Ha tempat-tempat ni memang sinonim dengan anda semua. Yang pertama nama anak jin ni ialah Zalitun. Zalitun. Yang kedua nama dia Watin. Yang ketiga nama dia Aqwan. Yang keempat nama dia Hafaf. Yang kelima nama dia Murrah. Kebetulan nama dia sama dengan salah seorang raja jin alam bawah. Yang keenam nama dia Masud. Yang ketujuh nama dia Dasim. Yang kelapan nama dia Halawan. Yang kesembilan nama dia Halus Khalus. Baik. Yang pertama yang saya sebutkan tadi apa nama dia? Zalitun Zalitun ialah Anak jin Ataupun anak syaitan, anak iblis Yang mereka ini bertempat Di kedai-kedai Mereka bertempat di pasar-pasar Mereka bertempat di pasar raya-pasar raya, -pasar raya. Ha, Jangan main-main Jadi mereka ini Sudah ditemuduga dan interview Oleh Tesco, Jayah, Longwan dan sebagainya ha, ha. Supaya duduk di situ Tanpa gaji lah Maksudnya sedar atau tidak sedar, apakah tujuan mereka berada di tempat-tempat tersebut? Bila kita pergi, dengan isteri ataupun suami kita nak membeli belah di sinilah mereka akan mula menyucuk jarum mereka, mereka akan bodoh kita Padahal di rumah tu dah buat dah senarai barang nak beli dan berapa bajet? Ini nak beli, ini nak beli, nak beli, 70 ringgit sahaja Ma, Kita ni 70 ringgit bajet hari ni tiba-tiba ada cawan set baru, Rang, dia cucuk eh hey, belilah belilah ada almari baru, ada hak tu baru, asal bajet 70 tapi hak nama zalito ni dia akan goda tak kira lah belah lelaki ke, suami tak kira lah belah perempuan isteri ke agar kita ni berbelanja secara lebih ataupun berbelanja dengan perkara-perkara yang memang bukan menjadi keperluan kita pun Tadi hak sepatu lebih 70, yang tu nak, yang tu nak, yang tu nak, yang tu nak jadi 170 jadi dah terlebih 100 kita nampak, oh, biasalah terlebih, dari sudut Zahir tapi kadang-kadang, mereka lah yang berada di pasaraya-pasaraya menyucuk dan menggoda kita tak kira belah lelaki, belah perempuan, agar kita ni berbelanja lebih dan berbelanja perkara-perkara yang bukan sepatutnya dan jadi keperluan bagi kita nak suruh mata kita ni jadi kelabu, dengan benda-benda tersebut kadang-kadang handphone ada dah tiba-tiba dia mai diskaun pula eh elok juga ni, beli pula handphone macam saya, dua-dua dah <tuh>, ada saya tunjuk saya sendiri, tapi saya tu hak bukan zaritun lah <tuh> ok seterusnya yang kedua disebut sebagai Watin Watin ni dia akan pergi kepada manusia-manusia yang Allah uji mereka ada sesetengah manusia, Allah bagi musibah Allah bagi ujian Allah bagi bala Allah bagi masalah Allah bagi problem. Dan dalam keadaan manusia duduk tengah stres Duduk tengah pening dengan problem dia Dia main cucuk, dia main goda Untuk apa? Supaya kita ini Jadi prasangka buruk Kepada ha? Kepada Allah jadi kita pun nak berfikir yang bukan-bukan Allah apa lah Allah bagi orang lain, tu tak pernah susah jeran aku aku ni hari-hari asyik susah minggu lepas dah susah, banyak habis duit minggu ni banyak pula macam kamu ni tak adil lah Allah Aha. jadi dia nak suruh kita keluarkan perkataan-perkataan macam tu Ya pucucuk nak suruh kita ni sangka buruk terhadap Allah pelari kita daripada beriman kepada qadar dan qadar yang Allah tentukan dia tak tahu bahawa makin banyak susah yang kita dapat makin banyak pahala yang Allah nak nak bagi, tapi manusia tak fikir pasal pahala tu sebab tak nampak sebab tak nampak pasal pahala kalau kau kecuali gerdegang jatuh depan dia, tak apalah tak. sekali susah gerdegang jatuh pahala sekali susah gerdegang pahala sekali ujian gerdegang pahala, bau mulut dia tak kata apa tapi bila dia tak nampak apa yang Allah nak beri di belakang hari untuk dia dan di samping, dia kena cucuk, dia kena goda, nah banyaklah akan terjadi perkara-perkara yang berselisihan dengan akidah asas Islam kita jadi berhati-hati dengan Jim yang nama Wati.